Щорічна весняно-літня нерестова заборона у Запорізькій області відбувається поетапно – з 1 квітня на Малих річках, з 5-го – у частині Дніпра над греблею Дніпрогесу, з 10-го – у Каховському водосховищі. Зараз температура води біля південного берега Хортиці становить 8 градусів, умови сприятливі для природного відтворення річкової риби, пояснює головний спеціаліст відділу іхтіології Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк. Наразі вже спостерігається перлинний висип у таких видів риб як плітка та лящ. Значить, буквально через пару тижнів вже розпочнеться фаза активного нереста у плітки, а також у лящах. За словами Максима Бронзюка, цьогоріч нерест відбуватиметься в умовах спаду рівня води у Дніпрі. Зважаючи на низький рівень води в кахоському водосховищі, цьогорічна нерестова кампанія вона під загрозою, тому що більшість. Нерестовища природних вони на сьогодні осушені. Наразі умови для нересту більш-менш можна назвати сприятливими, тому що рівень води піднявся і більшість нерестовищ вони знову вже залиті водою. Але яка ситуація буде спостерігатися через тиждень, день або через місяць, це спрогнозувати наразі неможливо. Зараз ви бачите, це класичне нерестовище для коропових видів риб фітофільних, які відпадають екро на рослинність. Наразі воно осушене. Тобто, о, тут дуже добре видно, що нерестовище осушене, звісно, на дану ділянку риба не зможе зайти та відкласти ікру». Під час нерестової заборони посилюють обмеження любительського рибальства, запроваджені торік Запорізькою обласною військовою адміністрацією через введення воєнного стану, каже іхтіолог. «Заборонено вилов риби з плавзасобів та нерестовищах. Дозволяється вилов риби поза межами нерестовищ з максимальною кількістю гачків, не більше двох на одного рибалку». На складі Запорізького рибоохоронного патруля зберігають вилучені у порушників інспекторами заборонені знаряддя лову, здебільшого це сітки. Їх маркують, потім адміністративні протоколи передають до суду. Ви бачите, це от, наприклад, ось сітка. Або коли порушники використовують кончі знаряддя лову. Це так звані «трійники», «драчі», тобто вони використовуються для незаконного вилову. От, наприклад, 4 квітня 2023 року було вилучено дане заборонне заряд ділову. Тобто ним правопорушник здійснював багріння. Велику кількість риби, звісно, ранив. От, наприклад, в селище Біленьке за допомогою цього про на пропорушник наніс збитки рибного господарства на понад 130 тисяч гривень. Максим Бронзюк нагадує за порушення правил рибальства у період нерестової заборони передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність. Застосовують їх в залежності від розміру збитків, заподіяних рибному господарству України. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.